Ueh, què passa, xavals? Tot bé, tot correcte, i jo que m'alegro. n'alegro. Bé, aquesta seria una famosa intro de youtuber. Tots els youtubers necessiten tenir una intro, un, una frase. En el vídeo d'avui anem a descobrir quina és la nostra intro interior, quina és la frase que ens caracteritza, i quina serà, a partir d'ara, la frase amb la que podré obrir els meus nous vídeos en català de JAU TV. Estigueu atents, amics. Aquest paio d'aquí sóc jo fa 7 anys, quan, quan encara estàvem fent concerts amb el meu germà, amb el duet de Xuscos. I m'he enganxat que estava mirant vídeos d'aquesta època. Quins moments més entranyables. Doncs ara anem a buscar, aprofitant que tenim, tenim YouTube a la televisió, anem a veure com comencen els seus vídeos, els famosos youtubers, a veure si se'ns ve alguna idea, alguna idea per una intro divertida. A veure, anem a veure, anem a veure que fan aquesta colla. Què hi ha? Qui és famós a YouTube? No en tinc ni idea. Em sonen 4 o 5. Anem a veure. El Rubius. El Rubius. És un tio molt famós. A veure com comença els vídeos el Rubius. Anem a veure, a veure un vídeo qualsevol. M'agrada això que fan els youtubers d'aquests cartells. Jo ja ho he intentat. El capítol pilot ja tenia un cartell així, d'aquest rotllo. S'ha d'estar l'última. Vaja, en aquest vídeo no fa intro. Fa el payaso per la casa. No A veure, anem a buscar un altre, a veure si... Mira, fa com tallant oh, el seu propi còmic. Oh, no els no havia ahí. Estava leyendo el propio còmic. <ríe> sí. Comprar-ho! No sé, perquè sembla el Rubius no fa, no fa intros d'aquestes, no, no té una frase. M'està sortint malament el vídeo, puto Rubius. A veure, ara... Pobres, senyor! Tal Antes de empezar, sí, costado... Bueno, muy buenas, ¿qué tal estáis? No, no es pot dir que sigui molt revolucionari. A veure, anem a veure la famosa, la famosa frase d'Auronplay que abans he imitat. ¡Qué, qué, qué! ¡Pero chavales! <tots> ¡Todo bien! ¡Todo correcto! i jo que me alegro! ¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo estáis? Vale, aquest home sí fa la seva intro, té la seva frase, la seva frase de, de guerra sempre que va fer el seu vídeo té el seu hola què passa chaval, tot bé. Bueno. anem a veure aquest noi de Data un blog, a mi m'agrada bastant els vídeos que fa, Javier Santaolalla. i m'agraden, els vídeos que fa xin plan científic, anem a veure. Hola, gent pues revisar la biografia del que... Vale, què toma, eh, com que és com a científic, Diu hola hijos de Tesla, o, però no sempre, a vegades segons el vídeo diu hola hijos de Newton, o, hola hijos de Einstein, o, o de qui li surti dels... No està malament, a veure, hola fills de... hola fills de... Folky Torres, hola fills de Mercè Rodoreda, no, hola fills de la trinca, no, no ho veig, no ho veig, no ho veig, a veure... Eh... Anem a aquest noi, que és de la botella de Cándor, és bastant interessant, també. Això. Hola, Cándorianos. Estava editant altra cosa, que vull apuntar a temps. Va, vale, ja ho heu vist. És, hola, Cándorianos, és la seva frase. Està bé. I la botella de Cándor és una ampolla on hi ha una ciutat de kriptonians reduïda en superminiatura. I estan vius. I el Superman la guarda amb un magatzem que té. En fi, coses estranyes, eh? heu de llegir molts de còmics per aprendre aquestes sí, coses. Anem a veure, un tio blanco hetero, és un youtuber bastant polèmic, a veure com comença, com comença els seus vídeos. I seva intro. Hola a todos, soy un tio blanco hetero, yo voy a hablar de Steven Pink. Vale, que aquest tio diu, hola a todos, soy un tio blanco hetero. Bueno, eh, hola amics, sóc en Jaume i sóc heterosexual. No veig. A veure, a veure com ho fan Jaime. el no que tienes que saber és es que Internet és maravilloso. Ara que el mundo real ha muerto... Vale, aquest tio sembla que no fa intros, va directe al gra. També està bé, és una opció. Però a mi m'agradaria, més que a mi fa il·lusió tenir una, una intrillo, a veure, però clar, és una cosa molt seriosa. No a veure si surt o alguna cosa amb cara, Lluís. Vale, aquest, aquest altre, aquest tio es diu Sean Track, és un dels youtubers que també últimament m'està agradant més. És un tio que simplement agafa pistes de cançons i les desglosa, les, les separa, les escolta per separar, les comenta, el tio sap molt de música, després et toca trossos de la cançó i... és bastant... és bastant bo, o sigui, Se'l veu una persona, bona persona, senzilla. A veure quines, si té una intro o alguna Anem a mirar -ho una hola, altra Hola, una a, a todos. Aquí Sean Track, Sean para los amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo ha llegado? Sí, system? aquest Us té això. Aquest diu, hola, aquí són Sean Track, Sean para los amigos. Sí. Bueno, a veure, com a intro no de les millors, però almen almenys té una intro. A veure si trobem alguna més característica. No sóc molt fan de Wismichu, eh, sobretot després de la pel·lícula del bocadillo. Pero, vamos a ver si tiene alguna... alguna intriga. Wismichu. Aquí está. Es aquel tío, Wismichu. ¿Cómo no? Tengo un vídeo sobre el coronavirus. A ver, ahora, aquel mateix. CSI boom Hola a todos. Este vídeo es una resubida. Hace unos cuantos días, Badaboom... Vale, digo hola a todos, ¿no? No te molda aquí. Esto ya la polla. Podria estar a la polla, no sembla que sigui una intro, però seria guai. Deixem estar el Wismichu, sembla que no té intro, no té intro. Ah, ara us posaré una noia que es diu Mistacles, m'agrada moltíssim. És una noia valenciana que l'altre dia la vaig descobrir i vaig estar fent una marató de vídeos d'ella. Em Vaig veure 7 o 10 vídeos seguits d'ella, que no són curts, i em va agradar molt. Té molt de carisma, és molt divertida, és molt dinàmica. I, i, i explica les coses d'una forma que, com el típic amic o amiga que, que sap explicar bones històries, doncs així és ella. És, és molt maca, a més a més. No sé si gràcies o per culpa de l'Amistagles a mi m'han donat ganes de començar a fer vídeos a aquest canal de vides en català. Anem a veure si l'Amistagles té alguna frase per començar els vídeos. Hola a tots! Ho. benvinguts a un nou vídeo, però no sé que m'ho no moure que... <laughs> que de la talla d'abans en el vídeo en la seta, moltes frases les conteu. Sí, té aquesta frase Hola Trastos, és, és una frase divertida. M'agrada, de la frase Hola Trastos, evidentment no la puc copiar però crec que Hola Trastos és una bona manera de començar, de començar a parlar en el vídeo per aquí hauríem d'anar, per aquí, a veure si se m'acuta alguna paraula. Aquest tio eh, no està malament es diu Tuber Viejuner i fa, fa vídeos sobre consola retro a veure com, si té alguna intrillo. A veure d'on cuelgo, esto, d'on me lo cuelgo, d'on me cabe. Hombre, muy buenas viejoners, bienvenidos Miguelado. Bienvenidos. Vale, muy buenas viejoners, és la seva frase. Uh, això seria com si jo digués, hola, Ja ho té bé, addictes. No mola, a no, mi no, a mi no, no, no, no, no, no ho veig, no ho veig. No està malament, Ja ho té bé, addictes. <ríe> no, no. Ah, mira, aquest paio... <laughs> aquest, paio és, aquest paio és interessant també, es diu El Rincón de Giorgio, és un youtuber, ens que és català aquest noi, i ja porta anys fent vídeos a Youtube, uh, aquest vídeo en concret es diu Intentaron abusar sexualment de mi, un sac greu uh, per al pobre noi, anem a veure si aquest pobre noi abusat sexualment té alguna frase mm, introductoria per als seus vídeos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo hacía que no estava aquí en mi habitación, en mi...? No, no, no sembla que tingui una frase. Pa per ser un vídeo que parla de que han abusat, van intentar abusar sexualment d'ell, comença molt content. Doncs, no sé, anem a veure si té algun altre vídeo on parli, on tingui una frase. A veure, té, una, té també un vídeo sobre el coronavirus, no pot fallar. Si tenido que preparar perquè No, aquest paio sembla que com Jaime Altozano va directe al gra, va directa al tema i, I són en vídeos entretinguts. Jo també estic subscrit al seu canal, o sigui, us el podria recomanar. Ah, mira, aquí hi ha la Noemica esquelet, aquesta noia és molt simpàtica, amiga del Facebook. Vem <laughs> a veure. Uh, si té alguna intro, ella parla de sexualitat, també està molt bé, us la recomano, sobretot si no sabeu uh, el, que, el que us penja entre les cames, per què serveix. A El vídeo trata de que si seguís sem poliamorosa. Hola que crees que Adit? Hola bonitos seguidorcillos, nema a turnar pues... o escucha. No, de... sí... <risa> Hola Olita Seguidorcillos, ¿qué tal Hola bonitas seguidorcillos. Hola Olita Seguidorcillos, ¿qué tal es igual. Dem <ríe> a veure un altre un altre youtuber. Ah, veure, aquest paio, Antonio García, Antonio García Villarana, que és un tío superinteligent i sap molt de, de pintura i d'art, eh, veritat que també el recomano moltíssim eh, a qui li interesi el tema aquest, no? Anem a veure si té alguna intro. Quales són les obres més significatives que han partit d'aquestes ocho ferias que he visitam no. el projecte art no, és molt crític, i es posa a criticar coses de l'art que no és art, art que sigui com trampes, uh, art, en parte, en parte li, li, li diu en parte el que seria art cutre, uh, art trampós, com ara el que fa la, la Yoko Ono, per exemple. Doncs ell considera que, que certs tipus d'artistes són uns estafadors directament. Fins i tot a Joan Miró, vaig veure l'altre dia un vídeo on deia que, que Joan Miró era un altre, quasi un timador també, la qual em va semblar un vídeo bastant bo. Ara... Eh, no sé, sembla que no tingui una frase. Anem a veure si, si hi ha algun altre youtuber i ja, després fem una reflexió sobre el tema. Aquest canal de YouTube es diu Te lo resumo, ací no És un argentí que fa uns resums de pel·lícules en 4-5 minuts. Bueno, en aquest cas resumeix la pel·lícula de Sonic en 9 minuts. Doncs i té moltíssima gràcia explicant-ho, ell només posa les imatges de la peli, després a vegades surt ella, eh? però normalment posa les imatges de la pe·li amb una gràcia molt argentina i les comenta. Doncs anem veure si té alguna frase introductoria. En 1985 No, també és d'aquests youtubers que van directe al tema, el qual tampoc està malament, no? Oita, aquí tenim un altre youtuber en català, ni més ni menys que en Jacín Casadamont, un col·lega personal amb qui he col·laborat alguna vegada. De fet, en un dels seus últims dos o tres vídeos hi ha una entrevista amb mi mateix que us recomano ferventment perquè és super excitant. Anem a veure si té alguna frase per començar en Jacín. Bona nit i benvinguts a l'especial informatiu Confinat i Casolà presentat, editat i servit per servidor, Jacin Casaramond. Estem a les acaballes de la tercera setmana de confinament... Bé, bé, en aquest cas... Calla, Jacin! Calla, Jacin! Uh, sembla que en aquest cas en Jasim a menys en aquest vídeo, no té una frase de principi. No té una frase de youtuber. Jasim Jacin, de decebent molt. A veure... Què més? Aquí està un entrenador, un d'aquests entrenador que fan vídeos d'entrenament. Baf Academy, molt, molt popular uh, té milions de subscriptors em sembla i uh, és un dels que jo segueixo per posar-me així de quadrat com estic No a veure què diu Hola Guerreros és la seva frase Hola Guerreros, no està malament però uh, no és aplicable al meu rollo. bé, doncs jo crec que ja hem vist prou ja, ja hem vist prous youtubers i Ui, espera, contrallum, se m'estan callant els pantalons. Ja hem vist prou youtubers, ostres, quin tio més guapo. Mm. Hola Jaume, què tal? Com estàs? Què fas per aquí? Vídeos de YouTube? Ah. Fins ara no m'havia sentit mai atret per un home, però tu estàs boníssim. Mm. Espera, espera. Oh. Ja està bé, ja està bé. Doncs, uh, no, no, uh, anem, a, anem a seguir amb el que estàvem fent. Um, quina conclusió podem treure'n de totes aquestes intros que hem vist a YouTube? Quina intro podria ser la, la intro definitiva per al canal de Jau TV. JAUTV? TV que si TV no te'n recordo. Si TV no me'n recordo. <ríe> Hòstia puta, Jaume, prou. Quina pot ser la frase? Quina frase? Quina frase? Home, jo tinc els meus còmics de Xuscatrusca. la Xuscus, com anem? Hola, amics Xuscos. No, però això seria més per al canal de, de Txuscus, no? Hola, amics Xuscos, sí. Hola, Txuscus! No, perquè xuscos sóc jo. Però, però clar, també poden ser els altres. Uh, hola, ja Jauteve ho Addictes! Això ja l'he dit abans i no m'acaba de... Hola, Jaumíforus! Hola, uh, Usufructus! No, tampoc. Hola, Sexis! Hola, amants del sexisme. No. <ríe> a veure, no no m'heu entès. Sexisme ho deia en un sentit de capacitat de ser sexy, no, no, no en un sentit de sexisme. Ostres, m'ha tocat el sol. He estat a la terrassa abans, aquest matí, i m'ha tocat el sol. Estic, estic moren, ho semblo, Julio e, es... A veure... Mm? Sí, sí, estic sexy. A veure, al cap. Uh. El Jason ha estat en català. Prou, prou que no vull provocar enveges uh, sí, aquí tinc una manteta de Bob Esponja a veure, què, què, què tinc el mòbil penjat d'un ganxo que hi ha aquí a la finestra i amb això estic gravant el vídeo el vídeo videu anem a veure si em puc acomodar el colet per estar una miqueta més amunt sí, una mica millor home, no està malament aquest plano i m'agrada la tele al fons eh... Uh, Falla una mica la cadira. Encara es veu, però... Ui, se'm cauen els pantalons. I, i m'està sortint un anunci de Jumanji. No, no sé, no és quina podria ser la meva frase introductoria? Quina podria ser? Hola, sexiadictes. Mm, no. No. Hola, Jaumífers. No. Hola, Jauis. Hola, Jaures. Hola, Jaum uh, Jaumofus, jau, jau Hola, Jaumífers. Hola, Jau Jaumostros, jau Hola, Jaumuns, Jaumuns. Hola, Jaumons cergas. Hola, Jaum Hola, Jaumofus. Mo, jau hola, no, no. Hola, ja, Jau jau, ja, a, a, jau Jau amics. Eh, <ríe> aquesta manada. Jau amics, sóc um, Jau. <ríe> no està malament. Jau amics, el meu nom és Jau. Jau, Jau Coloma! No. Ai, a veure com ho fem. Jao, el meu nom és Jao. El, el meu nom és Jao. Mr Jao. Jao, amics, sóc Mister Jao. A veure... Jao, amics, sí, sóc jo, Mr Jao. Jao, amics, sóc jo, en Jao, en Jaume fible, el vostre amic, el vostre... el vostre sexí molt preferit. No està malament. Jao, amics, benvinguts a un nou vídeo de Llau TV. Aquesta m'agrada més. Així és com es construeix una frase, amics, així és com es construeix una frase mítica. Jao, amics, benvinguts a un nou vídeo de JaoTV. En aquesta ocasió anem a parlar d'un tema apassionant. Com buscar una frase introductoria per als teus vídeos de YouTube. No eh, sé, no està malament, per aquí anirà la cosa. <ríe> Vull que el meu canal sigui family friendly, intentaré no dir masses paraolotes perquè a YouTube m'han dit que està molt, molt punyetero amb la gent que no fa vídeos per a tota la família. Per això mateix vull mostrar una nova faceta de mi, que sigui eh, totalment adorable. Eh, veure'm a mi serà com veure un koala o veure una, una... un conillet d'índies? Doncs sí, jo seré el vostre conillet d'índies preferit. En el, Jau, el, el, el, el, el conillet. Eh, així em direu. No, no. Eh, doncs res, m'encanta, m'encanta aquest plànum, m'agrada com queda l'habitació. Crec que li dóna mil voltes a la majoria de youtubers. És igual de friki que molts, però no sé, queda superbé el plànum. Bueno, mm, Bé, missió complerta, amics, ja tenim la, la, ja tenim la frase introductoria per al canal, que espero que no se m'oblidi per al proper vídeo. Doncs gràcies per, per estar-hi. Ei, ara m'estic de que falta també una frase de Cluenda. Quina podria ser la frase de Cluenda? No, no em posaré ara a mirar quines són les frases de Cluenda de, de tots els youtubers, perquè bàsicament perquè em fa mandra, però sé que alguns en tenen alguna. Ha estat un vídeo realment apassionant. Sé que mentre el miràveu segurament no he pogut reprimir eh, un, uns fogots a dintre, no? una un escalfureta no? de, de veure'm tan, tan atractiu i d'explicar unes coses tan, tan i tan interessants. No? Doncs res, fins al proper vídeo, que no sé quan serà, potser hauria de definir també una periodicitat, però de moment penjaré intentaré penjar com a mínim, espero que tindreu un vídeo segur cada setmana. Doncs gràcies per ser a l'altre costat de la pantalla, amics, beneïts, sigueu tots en ordre alfabètic i fins ben aviat. Petonassos a tots, gràcies.